Hej, mitt namn är Ola Friwey, jag jobbar som trägersanläggare här på Ölkjöf och idag är det dags att tända granen. De här granarna får vi från Kuschwansta, mycket fina exemplar detta året. Sen efter när vi har använt de här granarna så går de på återvinning på Lunds där de flisas och blir till energi vilket inte är en dum idé